سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شماره دارین از کانال کریپتووفاننده در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و میبینید و همونطور که میدونید تمام ویدیو های ما در یوتیوب اشتراک گذاشته میشه و باید از مدتی در آپارات در سایر شبکه های اجتماعی ما هم میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی مطلع بشین. حتما صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید. آدرسش از سایتمون servetyar.com ببینید. این ویدیوی 88 و اگر میخواین از ما حمایت کنین بهترین روش حمایت این هستش که حمایت معنوی از ما بکنید یعنی با ارسال این ویدیو برای سایر علاقمندان، اشتراکش در سایر های اجتماعی، درج پست و کامنت و نتیجه کاربری خودتون و تجربههای مختلفی نسبت به این موضوع داشتید کمک میکنه تا ما بتونیم شبکه دوستانمون رو طوسیو تو این ویدیو میخوام در خصوص قراردادهای آتی فیوچر کانترکت هایی که مربوط به با بازار کریپتوکارنسی هستن و اکثرا روی بیت کوین عقد میشن رو با هم مرور کنیم این ویدیو شامل دو قسمت میشه و اگر شما علاقمند به موضوع فیوچر کانترکت ها هستین و میخواین ببینید اصلا تاثیر این موارد روی قیمت بیت کوین، نوسانات اون و سایر رمز ارسا چی هست؟ پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو با ما دنبال بکنید و حتما قسمت دوم هم مشاهده بفرمایید. مثل همیشه بحث سلب مسئولیت هست. این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر میخواین ازش تو مقاصد تجاری استفاده کنید تمام مسئولیت معاملاتی بر عهده گذار و هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست. روش استفاده از مجموعه ویدیوهای ما هم تهیه شده توی کانال به اشتراک گذاشته شده ویدیو شماره هشتاد دید کاملی به شما نسبت به موضوع میده پیشنهاد میکنم اگر ندیدین اون ویدیو رو حتما مراجعه کنید و مشاهدش بکنید کل کانسپتی که میخوایم توی این دو قسمت با شما مرور کنیم در قسمت اول قرارداد آتی اصلا چی هست یه مثالی در موردش میزنیم اهداف قرارداد آتی چیه و چه جوری ما میتونیم ازش استفاده کنیم تاثیراتی که روی مارکت میذاره به چه صورتیه در قسمت دوم قرارداد آتی بیت کوین رو با هم می‌بینیم نقش این قراردادها در قیمت بیت کوین و نوسانات اونها سوابقی که باعث شد که قیمت بیت کوین بالا و پایین بشه به اضافه پلتفرم‌های قرارداد آتی بیت کوین رو کدوم یکی از بروکرها ها هست و ها هست که شما می‌تونید ازش استفاده کنید و مقایسه قرارداد آتی با قراردادهای نقد که می‌خوایم ببینیم اگر نقدی بخریم چه فایده‌ای داره و اگر بخوایم به صورت future contract بخریم چه مضع در پی خواهد داشت. پس در این دو قسمت ما به بررسی این موضوع می پرردازیم. بحث قیمت مای مجموعه ویدیو در خصوص کوین مارکت کپ تهیه کردیم که قابلیت های ویژه این سایت قیمتگذاری رو تشریح کردیم. این بالا براتون کارت میکنم اگر ندیدین حتما مراجعه کنید به اون چند تا ویدیوی دیگه هم در دسته تهیه در خصوص قیمت رمز ارزها پیشنهاد میکنم که اون مجموعه ویدیو رو حالت یه چکی بکنید قرارداد آتی یا همون فیوچر کانترکت به قراردادی میگن که بین دو طرف مختلف برای خرید یا فروش یه دارایی در یه دارایی مشخص در تاریخ تعیین شده در آینده و به قیمت معین عقد میشه یعنی چی شما یه محصولی مثل دودره رو به تاریخ فوریه یا مارچ 2021 خریدین به قیمت X دلار و همه چیه این قرارداد مشخصه کاربردش چیه جلوتر با همدیگه میبینیم اما این کانسپت قرارداد آتی توسط مجموعه CFTC در سال 1974 تحریزی شده و هدف از این قراردادهای آتی و نظارت این کمیسیون CFTC بر روی فیوچر کانترکت بحث قیمت‌گذاری صحیح در بازار قیمت‌گذاری قراردادهای آتی جلوگیری از دستکاری در قیمت‌ها و معاملات و اینکه یک قانون‌گذاری صحیح بر بروکرها انجام بشه خب می‌دونید که همه این ابزارهای مالی برای سهولت معامله گری و اینکه یک نیازی از جامعه مالی رو مرتفع کنه به وجود اومده اصطلاحات رایج در قراردادهای آتی رو ما با هم جلوتر می‌بینیم اما قبلا یه مجموعه ویدیوی ساخته شده در حوزه ده اصطلاح کاربردی که البته اسمش ده تاس توی ویدیو خیلی بیشتر از این موارد مطرح میشه و در دیسکریپشن مربوط به ویدیو هم توی کانال یوتیوب ما این اطلاعات رو برای شما در به اشتراک گذاشتیم این بلا براتون کارد میکنه چون دیگه شما یواش یواش دیگه وارد یه فضای معامله‌گری حرفه‌ای دارین میشین با کانال ما با کانال کریپتو فاندر وارد یک فضای معامله‌گری حرفه‌ای میشین در آینده قصد داریم یه سری ویدیو هم در خصوص خرید سهام غیر مستقیم از طریق کریپتو کارنسی براتون بسازیم که اونا بسیار جذاب مخصوصا دوستانی که میخوان به خاطر هایی که وجود داره نمیتونن در یک سری سهامای خیلی باارزش مثلا یه نمونهشو میگم و بحث همین مجموعه تسلا یا شرکت های مشابه به این که شما نمیتونید مستقیم خرید بکنید و با کریپتو بهتون آموزش میدم به همین خاطر میگم حتما اصطلاحات رایج معامله گری توی کریپتو کارنسی رو دقیق یاد بگیرید قرارداد آتی چیست؟ همون فیوچر کانترکت گفتم قراردادیه که بین دو نفر مشخص برای تحویل محصولی مشخص در تاریخی مشخص با قیمتی مشخص منعقد شده پس همه چیزش مشخصه یه مثال در خصوصش بزنیم یه شرکت خودروساز مراجعه میکنه به یه شرکت لاستیک ساز میگه من هزار جفت لاستیک از شما میخوام بخرم به تاریخ 6 ماه آینده همین امروز هم قرار دادشون میبندم عددش هم فیکس مسئلتون شما بیا بگو قیمت لاستیک در اون تاریخ چقدره خب این متثر از کلی جریانات مختلفه توی ایجاد یک محصول یک سری هزینه های مستقیم داری یک سری هزینه های غیر مستقیم داری غیر مستقیم ها و بعضا قسمتی از مستقیم ها که مربوط به حقوق و دستمز میشه اینا قابل پیش شما میدونین با یه ریتی رفتی بالا یا از قبلش قرارداد داد سی عددات ثابته اما قیمت مواد اولیه که شما لازم داری برای این موضوع یه قیمت متفاوتیه و برای شما هم نمیصرفه که بیای منابع موجودی در گردش تو درگیر خرید مواد اولیه کنی بیای دپو کنی که بخوای این هزار حلقه را در تاریخ 6 ماه دیگه تحویل بدین واحد معنامه ریزی میگه من با این ریت برایم تولید میکنم و خب مثلا این, این فواصل اگر شما به من مواد اولیه برونی واحد بازرگانی من میتونم لاستیک ترست کنم تحویل واحد فروش بدم و این واحد فروش ببره بده به شرکت خودروست. همونطور که میدونید لاستیک بین مثلا 25 30 درصد ماده ای که ازش برای ساختش استفاده میشه دوده هست. حالا این که گفتم برای شش ماه آینده است و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم قیمت هر تندوده فرزند یازا هزار تومان در شش ماه آینده تخمین زده میشه کربن بلکی که برای لاستیک سازی استفاده میشه بین 25 تا درصد یک لاستیک رو تشکیل میده هزار جفت لاستیک احتیاج داشت حالا میخوایم بیایم حساب کنیم که چند تون مواد برای این لازمه میگی که هر حلقه 6 کیلوگرم دوده میخواد. هر حلقه ما الان هزار داریم پس دو هزار حلقه داریم دو هزار حلقه زب در شهز کیلو میشه چقدر؟ سد و هزار کیلو پس هر تونی یازه هزار... هزار تومن میشه یه چیز حدود سیزده میلیون تومن هزینه دوده است به اضافه هزینه های ثابت مربوط به تولید یه محصول خیلی رافت در نظر گرفته شده میشه قیمت این محصول در آینده است خب پس دیدین چقدر ساده و قشنگ ابزار قرارداد آتی به شرکت لاستیک سازی کمک کرد تا بتونه خیلی راحت قیمت تولید لاستیکش رو و قیمت تمام شدهش شد برای شش ماه آینده در و یه قرارداد ببنده حالا این اتفاقی که بین همه اینا ها افتاده استلاحا بهش میگن چی؟ هج کردن در لغت به معنی مثلا میخکوب کردنه شرکت لاستیک سازی خودش اومده هج کرده توی یه نقطه. خودرو سازم خودش اومده هج کرده که بتونه قیمت تمام شده محصولش و پیش فروشش رو در سال آینده یا شش ماه آینده بتونه امروز تعین کنه و پیش فروشش رو قطعی انجام بده. خب پس دیدین که قرارداد آتی چه قابلیت ویژه ای رو به یه سرمایه گذار به یک کسی که یک شرکتی که میخواد کار تولیدی انجام بده، ارائه میکنه و این خدمات کمک میکنه تا بازار خیلی به هم نزدیکتر بشه و ریسک گری بیاد پایین همونطوری که گفتم CFTC اومده بود چه قوانین ما قراراتی رو وز کرده بود اهداف قرارداد آتی چی هست؟ ببینید یکی از این هدفهای مهمش سفته بازی یا اسپکولیشن هست که کمک میکنه به رونق بازار پس شما امروز قرار نیست دوده بخری اما میتونی حواله تحویلش در تاریخ آتی که قرار مثلا یه بازه 6 ماه هست بخری یا یه بازه دو ماه هست بخری و از هوش و استعداد خودت در گری جهت کسب سود استفاده کنی میدونی مثلا بازار میره بالا یا بازار میاد پایین شما میتونی پوزیشن های مختلف نسبت به این موضوع بگیری ببینید مثلا اگر بخوایم خرید انجام بدیم استراتژی لانگ رو استفاده میکنه یعنی پوزیشن خرید بگیریم و اگر پوزیشن شورت میگیریم یعنی داریم میفروشیم یک نکته ای هم توی های آتی هست به نام لورج یا اهرم که شما شاید بارها بارها شنیده باشین اهرم مالی که تا چند صد برابر صد برابر 120 برابر, برابر به شما قابلیت اینو میدن که بتونی بدون اینکه منابع مالی درگیر بکنی بتونی از این اهرم استفاده کنی خیلی کار خطرناکیه اگر نابلد باشین که اصلا اصل سرمایهتون میره مارجین کال میشینه هیچچی اصلا بازار خارج میشین ولی خب برای مواردی که آدمای حرفه‌ای وجود دارن بسیار نکته قشنگ و جالبیه ما یه دونه مجموعه در خصوص سی ساخته بودیم یک ویدیو فقط ساخته بودیم پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم حتما ببینید و اگر خیلی علاقمند به این موضوع هستین پیشنهاد میکنم که قشنگ این نکاتشو بررسی کنید در کامنت مربوط به همین ویدیو در یوتیوب دلیل و تفاوت استفاده از سی و فیوچر Contract رو بیاین بنویسین این جواب شما بعد از مدتی من جواب صحیح رو می‌نویسم تو صفحه اینستاگرامم در خصوصش باتون مطالبی رو به اشتراک می‌ذارم این کمک می‌کنه تا شما بتونید دقیق‌تر به بازار پوزیشن بگیرید و ازش استفاده کن هر کدوم از این یک سری مزایا و معایبی دارن پس صفت بازی نکته اول از اهداف قرار داده آتیه یکی هم بحث پوچش ریس هیژینگیه که در مثال قبلی که مربوط به شرکت خودرو رساز و لاستیک و دوده بود مثالش رو زدم که همه اینها با میخکوب کردن حالا وضعیتشون در یک نقطه مشخص تونستن ریسکشون رو مدیریت کنن این هاشیه امن کمک میکنه که این شرکت ها از نوسانات قیمت متزرر نشند مثالی که داشتیم تو مورد قبلی مثلا کسی بیاد یه پوزیشن خرید بگیره تو 10,500 فکر میکنه بازار داره میره بالا میرسه به 12,000 شورت یه قرارداد شورت هم میبنده که یعنی فروش میبنده که این پوزیشنش کامل بسته بشه با لیورژ یعنی زری به 100 برابر که اگر حساب بکنی بین 10,500 تا 12,000 700 دلار زاب داره. این صد برابر میشه هفتاد هزار دلار پروفیت این معامله برای کسی هست که تونسته درست مسیر رو پیش بینی کنه امیدوارم تا اینجا مفهوم قرارداد آتی رو کامل متوجه شده باشین با سی اف دی هم بررسیش کرده باشین و آماده این شده باشین که من در ویدیو بعدی در خصوص فیوچر کانترکت بیت کوین باتون صحبت بکنم که چه مزایایی دارن چه جوری میتونید مسیر رو بخونید و اینکه اصلا تو کریپتو کارنسی به چه دردی میخوره امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین همونطوری که گفتم برای حمایت از ما میتونید با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون و معرفی کانال های ارتباطی ما به سایرین کمک میکنید که شبکه ما گسترتر بشه و اگر بخواین حمایت مالی بکنید از لینک ذرینبال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده کنید اگر به کانسپت کریپتوکارنسی علاقمند هستی و تا الان که با هم، اومدیم جلو کانال ما رو دنبال نکردی پیشنهاد می‌کنم روی اینو رو گفشار بده دکمه زنگوله بزن تا به لحظه از آخرین اخبار و اطلاعاتی که من به اشتراک میذارم زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشید دو تا ویدیو مرتبط با موضوع هم اینجا براتون کارت می‌کنم تا بتونید زنجیره دانشیتونو تکمیل بکنید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار